Socrul lui Sebastian Ghic a luat foc după ce i s-a pus poprire pe conturi, atacuri în Rafal la adresa Laurei Codruca Covesii, e strictor la cer. Loviture aplicat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, DNA, familiei lui Sebastian Ghic. Socrul fostului deputat fugar. Dumitru Cârstea, are conturile coprite de procurori. Dumitru Cârstea, socrul lui Sebastian Ghic, a luat foc după această decizie a DNA. a lansat o serie de atacuri în Rafal chiar la adresa subliniere Feidna, Laura Condruca Covesi. E rătiu, nici ce a subliniere fi inculpat, dar nici suspect. Această mesurat n poate avea lecturi cu dosarul lui Sebastian A subliniere putea fi suspect sau inculpat? Am spus doar un adevăr, atât. A fost acasă la Sebastian Gic. Mă întreb ce instituție a făcut vreun control, ce a stabilit la acest control? E opus turcua cald? Nu m-a sunat, nu m-a informat sub liniere, nu mi-a spus nimeni nimic Puncte strictor la cer. Ori e o concluzie a disperi sau o culmea Poate se tem de ceva ce mai deschid gura în continuare, a tunat Dumitru Cârstea.